Історія товарогрошових відносин розпочалася з бартером. Примітивна товарообмінна система дала іскру, що розпалила полум'я світової економіки. А паливом для цього вогню стало золото. Золото – це особливий інструмент товарообміну, що володіє унікальними хімічними та фізичними властивостями, а головне – Рідкістю. Його неможливо синтезувати штучними методами, кількість золота обмежена на нашій планеті, і його неможливо підробити. А висока вартість золота забезпечена важкими та дорогими способами його добування. Усі ці властивості роблять золото унікальним та універсальним інструментом обміну. Від золота ми перейшли на банкноти. Спочатку паперові гроші були забезпечені самим золотом і стали його надійним та ефективним заміником в економіці. Однак людська жадоба не знає меж. Бритон-Вудська і Ямайська фінансові системи зробили з банкнот різнокольорові фантики, а кредити та інфляція згодом похоронять паперові гроші. Більш детальну інформацію про причини такої рецесії ви можете знайти в моєму відео під назвою «Історія грошей. Новий світовий порядок». Кредитна бульбашка лусне, а єдиним дефляційним інструментом у фізичному вигляді залишиться золото. Однак ним майже неможливо вести сучасний інформаційний стиль життя, такий як покупки в інтернеті, грошові перекази тощо. Нам потрібен унікальний цифровий ресурс, невразливий до інфляції та доступний усьому світу. Вартість якого забезпечена способом його отримання, нам потрібне цифрове золото. Таким унікальним інструментом, що є аналогом золота у цифровому світі, є біткоін. Перша криптовалюта, на базі якої було створено усі інші альткоїни. На даний момент існують сотні і тисячі різних криптовалют, що створені з різною метою та функціонують хоч і на схожих, однак водночас відмінних принципах. Вони стали не тільки новим інструментом для інвестування, а й змінюють уявлення про те, як працює фінансова система загалом. Криптовалюти відрізняються від традиційних валют тим, що не залежать від централізованих установ, таких як центральні банки. Замість цього вони базуються на децентралізованій технології, відомій як блокчейн, що дозволяє користувачам проводити транзакції між собою без посередництва третіх сторін. І сьогодні я розповім вам, які криптовалюти, на мою думку, є найпопулярнішими і найперспективнішими, як вони функціонують, їх особливості та види, як їх можна придбати, зберігати та заробляти на них. 2008 року Сатошина Накамото створив нову цифрову валюту, наділивши її програмний код особливостями, що є аналогічним фізичним властивостям золота. В основі цієї технології лежить криптографічне кудування за допомогою системи відкритих і закритих ключів, тому це і криптовалюта. Система, в якій ця валюта існує, за допомогою якої проходять усі транзакції, називається «Блокчейн». Децентралізована база даних, що знаходиться одночасно в усіх користувачів системи і в якій зберігається інформація про всі транзакції. Така собі електронна бухгалтерія. Подібно золоту, біткоін може добувати будь-хто, володічи при цьому необхідними ресурсами і знаннями. Блокчейн вводить в систему невелику кількість монет через задані інтервали. Протокол формує математичне завдання з таким розрахунком, щоб його можна було вирішити за деякий проміжок часу. Коли завдання вирішено, Переможцю нараховується винагорода у вигляді монет. З моменту створення такі задачі вирішував лише один комп'ютер, тому вони були досить легкі та не потребували багато враховувальних ресурсів. Тому біткоін не вартував майже нічого. Але з плином часу систему один за одним додавалися нові користувачі і тим самим створювали конкуренцію на вирішення задачі 1, 2, сотня, а потім і тисячі комп'ютерів змагалися між собою за вирішення завдання. Протокол коригував рівень складності, збільшуючи його важкість. Процес добування біткоїну був названий майнинг, а добувачі майнерами. Однак, як і у випадку золота, для біткоїну діє принцип унікальності. Кількість цієї криптовалюти обмежена протоколом системи і сягає 21 мільйона одиниць. В додаток до вирішення математичної задачі, майнери також обробляють самі транзакції системи в момент, коли один з комп'ютерів вирішує завдання та отримує монети у винагороду, він також створює новий блок інформації, до якої включаються усі проведені користувачами платежі за період від утворення попереднього блоку. Цей новий блок зберігається у блокчені та всіх його користувачів одночасно. За кожну з транзакцій користувачі платять мінімальну комісію, що не залежить від величини суми самого переказу. Величина ж вартості цієї транзакції, яку виставляє сам користувач, дає можливість встановити її пріоритетність на чергу проведення. Тобто, чим вища встановлена вартість транзакції користувачем, тим швидше її проведуть майнери. Словом, майнери продовжуватимуть змагатися за право включення транзакцій в блокчейн навіть після видобутку останньої монети, адже комісія від сотні і тисячі переводів становить непогану винагороду. Біткойн не контролює ніхто окремо, але ще всі користувачі разом в цьому і полягає суть системи децентралізації цієї цифрової валюти. Ціна ж на біткойн, як і на будь-який інший ресурс, визначається попитом і пропозицією. Чим вищий попит і менша пропозиція, тим цінніший буде ресурс і навпаки. В загальному самі ж користувачі і визначають цей попит і пропозицію. Однак вплив на ці показники має і сама система в автоматизованому порядку, що відповідно впливає і на ціну цифрового золота. Халвінг mm -hmm. Це процес зменшення винагороди, яку отримують майнери за кожен блок в мережі біткоїн. Цей процес відбувається при досягненні певного числа блоків, яке визначається протоколом біткоїну та блокчейну. Зменшення винагороди майнерів при халвінгу призводить до скорочення кількості нових біткоїнів, що надходять в обіг. Це може призвести до збільшення попиту на біткоїни, оскільки їх загальна кількість в обігу перестає збільшуватися, а попит росте. Історично кожен халвінг супроводжується значним підвищенням ціни на біткоїни. Наприклад, після першого халвінгу в 2012 році ціна біткоїну зросла більше ніж 100 разів. Після другого халвінгу в 2016 році та третього халвінгу в 2020 році ціна біткоіну також значно і значно виросла. Наступний халвінг очікується в 2024 році, що знову може спричинити стрімкий ріст цифрового золота. Більш детально про біткоін та принцип роботи блокчейну ви можете розповісти подивитися моєму відео під назвою BITCOIN. BITCOIN – найпопулярніша і найдорожча криптовалюта на даний момент і його покупка не покишень більшості з нас. Та і у випадку інвестування великого заробітку не буде, так як ріст валюти в тисячі разів вже просто неможливий фізично. Тому слід розглянути інші перспективні криптовалюти, що по-іншому називаються альткоїнами, ріст яких в майбутньому може принести непоганий прибуток. Ефіріум чи ефір це перспективна блокчейн платформа для персональних смарт контрактів. Першу версію системи Ефіру було створено 30 липня 2015 року Віталієм Бутериним як аналог системи Біткоїну. Це такий самий блокчейн з майнінгом монет і можливістю здійснення швидких транзакцій та, в свою чергу, мінімальною комісією на них. Але якщо Ефір це аналог Біткоїну, що ж тоді робить його систему такою особливою і перспективною. Ефір представляє собою платформу, яку кожен бажаючий може використати у своїх цілях. По суті, це гігантська, децентралізована сітка, на основі якої можливо створювати окремі програми та проекти. Керувати ресурсами цієї мережі дозволяють смарт-контракти. Це коди, що написані за допомогою мови Solidity. Розробник проекту за допомогою програмування створює на платформі Ethereum певний сценарій, а вузли блокчейну Ethereum виконують його в автоматизованому режимі з записом результатів кожної операції в блокчейн. Простіше кажучи, Ethereum є широко спеціалізованою програмою що дозволяє створювати інші програми під вузьконаправлені цілі в системі власного блокчейну Ethereum. Ця технологія дозволяє створювати на базі Ефіру програми, що працюють у відповідності встановлених алгоритмів без збоїв цензури чи махінацій, тому що у випадку, якщо один з вузлів виходить з ладу, інший вузол замінить його роботу, що робить платформу смарт-контрактів точною і безперебійною. Усі ж дані надійно зберігаються і залишаються незмінними в системі блокчейну, ефіріуму назавжди. Що робить Ethereum такою собі надійною, відкритою болдерею, в якій кожен бажаючий може легко створювати власні проекти? Які переваги мережі Ethereum? Перше просте формування складних алгоритмів роботи. Друге створення програм на основі розподіленого реєстру даних. Третє можливість токенізації будь-яких видів активів. В теорії за допомогою платформи ефіру можна легко запустити системи ідентифікації користувачів, верифікації документів чи навіть систему електронного голосування на політичних виборах. Покупка ефіру може стати вигідним вкладенням і надійною інвестицією у майбутнє токенізованих Ресурсів. Все більше і більше цифрові технології поширюються у наше повсякденне життя. Відбувається блокчейн революція. І однією з складових цього процесу є процес токенізації ресурсів. Що це таке? Токен – це одиниця, що використовується для обліку цифрового балансу певних електронних і фізичних активів. Облік токенів ведеться в єдиному цифровому реєстрі. Блокчейні. Бувають наступні види токенів. Equality tokens – акції компаній. Utility tokens – токени, що виражають деяку цінність в рамках окремої платформи. Бали за певні дії чи ігрова валюта. Asset-backed tokens – право власності на реальні об'єкти, що являють певну матеріальну цінність. Безпосереднього фізичного забезпечення можуть бути тільки asset-backed tokens. Ці токени є по суті двійниками реальних фізичних активів у цифровому світі. Такий токен може бути прив'язаний до квадратного метру житлової площі чи кілограму якогось продукту або ж до будь-якого іншого предмету. Гарантування відповідності цих цифрових токенів до фізичних об'єктів, як правило, надає фізична організація чи онлайн-ресурс токенізатор. Таким чином, Токенізація це процес трансформації обліку фізичних і віртуальних активів, при якому кожен з них представляється у вигляді єдиної цифрової одиниці. Або ж токена. Найбільш використованим ресурсом для випуску токенів є платформа Ethereum. Купити ж токени можна безпосередньо у токенізаторів чи на онлайн біржах, а самий процес торгівлі, як і процес зберігання токенів ідентичний процесу покупки-продажу криптовалют. Таким чином, токенізація являє собою цифрову еволюцію облікової системи зберігання інформації про право власності на фізичні інтелектуальні і віртуальні активи. Ця технологія дає змогу організовувати надійну та достовірну базу даних, доступну, відкриту і рівну для кожного. Найпопулярнішою біржею купівлі-продажу цифрових токенів є платформа OpenSea. Teaser – це Stablecoin який прив'язаний до долар США в пропорції 1 до 1. Його основна мета полягає в тому, щоб забезпечити стабільну вартість, яка не піддається великим коливанням, як це буває з іншими криптовалютами. Тепер, коли багато людей хочуть перевести свої гроші в криптовалюту, вони можуть зробити це через ті також важливою цінністю TIDA є його ліквідність і швидкість транзакцій. Оскільки він прив'язаний до долара, він легко обмінюється на інші криптовалюти на біржах. Крім того, через те, що TIDA, створений на базі технології блокчейн, транзакції здійснюються практично миттєво. Ще однією важливою перевагою TIDA є його використання в якості стабільного засобу збереження коштів в умовах високої волатильності ринку криптовалют. Якщо інші криптовалюти можуть швидко втратити свою вартість або навіть е, зникнути з ринку, Тебе пропонує можливість збереження коштів у стабільній валюті, що може бути особливо корисним для тих, хто веде бізнес в галузі криптовалют або ж володіє криптоактивами. Зважаючи на всі ці переваги, Тіда є популярним інструментом в криптовалютному світі. Він забезпечує стабільність вартості та легкість обміну, які роблять його корисним інструментом для торгівлі. Зараз Тіда є однією з найбільш популярних криптовалют у світі, за даними CoinMarketCap. На кінець квітня 2023 року капіталізація TD складала понад 75 мільярдів доларів США, що робить його третьою за розміром криптовалютою після біткоін і ефіріума. Зараз TD використовується для різноманітних цілей, включаючи торгівлю, на криптовалютних біржах, зберігання коштів у стабільній валюті та відправка грошей між країнами без необхідності проходження банківської системи. Binance Coin – це криптовалюта, створена популярною криптовалютною біржею Binance. Вона була запущена в 2017 році в рамках ICO. З тих пір Binance Coin стала однією з найбільш популярних та широко використовуваних криптовалют в світі. Основна цінність Binance Coin полягає в тому, що вона використовується для оплати комісій на криптобіржі Binance. Binance також використовує Binance Coin для проведення різних акцій та конкурсів для своїх користувачів. Одним з головних факторів, який впливає на ціну Binance Coin, є популярність та успіх Binance як криптовалютної біржі. Binance є однією з найбільших та найпопулярніших бірж у світі, з великою кількістю активних користувачів та високою ліквідністю. Крім того, Binance Постійно використовує BNB для різних цілей, що сприяє зростанню популярності та підтримки монети. Наприклад, Binance запустила свій власний блокчейн Binance Smart Chain, де Binance Coin є однією з основних криптовалют для оплати комісій та отримання доступу до різних послуг. United States Dollar Coin, або ж USDC. Це ще один стейбл який також, як і TV, пов'язаний з доларом США в пропорції 1 до 1. Тобто 1 USDC дорівнює 1 долару США. Відпускається цей токен компаній Центр Консорціум, яка створена спільно з Circle і Coinbase. Основною метою створення USDC було забезпечення можливості використання криптовалюти в повсякденному житті, зменшення волатильності та забезпечення стабільності курсу. USDC – це безпечний та стійкий токен, підтверджений блокчейном Ethereum. В ньому проходять швидкі та недорогі транзакції та є можливість використання в різних криптовалютних гаманцях і біржах як універсального обмінного інструменту. Перспективи USDC пов'язані з широким використанням в онлайн-торгівлі, міжнародних переказах та інших транзакціях, які вимагають стабільної валюти. У світі криптовалют стейблкоїни займають все більш вагому позицію, оскільки вони забезпечують стабільність та надійність що робить їх привабливими для інвесторів та користувачів. USDC є одним з найпопулярніших стейблкоїнів, який має потенціал для подальшого розвитку. Концепція протоколу Ripple з'явилася дуже і дуже давно, ще за декілька років до того, як було створено біткоін. Першу версію цієї системи запустили у 2005 році і її метою стало здійснення швидких та безпечних онлайн-переказів через Інтернет. До створення блокчейн-платформи схожою системою біткоін приступили вже у 2011 році. Тоді молодому криптовалютному ринку і представили Ripple, що в перекладі з англійської мови означає краплю. Основною відмінністю Ripple від біткоїну є те, що Ripple умовно децентралізована криптовалюта, адже Ripple є приватною компанією, що лише намагається забезпечити пропозицію на майбутній попит фінансової системи, а саме швидкий, надійний та малозатратний спосіб обміну ресурсами між користувачами в інтернет-мережі. По суті, ця компанія намагається створити сучасну банківську систему, яка у своїй основі використовує технологію децентралізованого реєстру та криптографічного шифрування даних. Технологічна архітектура цієї криптовалюти побудована на системі шлюзів, які обслуговують сотні приватних серверів в різних точках світу. Однак, на відміну від біткоїну, Ripple є абсолютно підконтрольним. Початково компанія Ripple орієнтувалася на співробітництво з банками та провайдерами платіжних систем. Тому мережа цієї платформи дозволяє проводити операції з будь-якими валютами та активами, що дає проекту великий потенціал розвитку. Окремо необхідно зазначити, що комісія за транзакції в мережі Ripple є мізерною. Це дозволяє користувачам цієї системи здійснювати миттєві та безпечні перекази великих грошових сум майже безкоштовно, що немає аналогів у сучасній фінансовій індустрії. Яка ж глобальна перспектива Ripple на даний момент для міжнародних грошових Переказів використовують всім добре відому систему SWIFT. Вона відмінно справляється своїми функціями, але у неї є два суттєвих недоліки. Перший недолік – це повільність транзакцій. Трансграничні платежі через цю систему займають від 3 до 5 банківських днів. Другий недолік – це висока комісія, що виникає через декілька операцій по конвертації валют та довгої обробки паперової документації працівниками. В свою чергу протокол Ripple дозволяє проводити трансграничні перекази між банками різних країн за лічені секунди з фіксованою мінімальною комісією, що може слугувати майбутньою еволюцією фінансових, міжнародних платежів. Мало згодом можливості криптовалюти Ripple не обмежуються звичайними транзакціями. На базі цієї платформи теоретично можливо створити глобальний інтернет-ринок з швидким обміном різними активами від валют до договораційних металів, акцій та облігацій. На даний момент відбувається судовий процес над Ripple, де позивачем є комісія по цінним паперам США. Комісія хоче визнати Ripple не криптовалютою, а цінним папером. Суд вже триває декілька років, по результатах рішення якого має вирішитися доля вартості Ripple, ну і загалом доля всіх інших приватних криптовалют, адже Позитивне чи негативне рішення по цій справі слугуватиме прецедентом для усієї індустрії. Тому якщо Ripple визнають цінним папером, усі монети, окрім біткоїну й декілька інших криптовалют мають шанс просто закінчити своє основання, чи навпаки Почати нове існування, однак, вже не у вигляді обмінного інструменту. У випадку, якщо суд визнає Ripple як криптовалюту, нас чекає дуже стрімкий ріст вгору і не тільки цієї монети, а й загалом усієї індустрії і технології. Cardano це блокчейн-платформа, яка була створена у 2015 році під керівництвом одного засновників Ефіріума Чарза Хоскінсона. Ця платформа є конкурентом Ефіріуму та біткоїну, пропонуючи більш сучасні технології для створення децентралізованих додатків. Крім того, що Кардано пропонує підтримку для смарт-контрактів. Cardano також пропонує платформу для розробки додатків з використанням мови програмування Haskell, яка є відомою своєю безпекою та точністю. Однак, основна цінність Cardano полягає в його підході до масштабованості та безпеки. Cardano використовує протокол Proof of Stake який дозволяє зменшити споживання енергії в порівнянні з Proof of Word, що використовується в біткоїні. Крім того, Cardano використовує унікальний механізм підтвердження транзакцій, відомий як протокол Уруборос. Іншою важливою цінністю Cardano є її спрямованість на розвиток країн з низьким та середнім рівнем доходів. Організація Cardano, яка стоїть за розробкою платформи, має за мету покращити економічний стан цих країн, забезпечуючи їм доступ до фінансових послуг та створюючи можливості для швидкого розвитку економіки. Proof of Work та Proof-of-Stake Це два різних протоколи консенсусу, які використовуються в блокчейн-технологіях для перевірки транзакцій та додавання нових блоків до блокчейну. У системах Proof-of-Work, таких як у Bitcoin, майнери розв'язують складні математичні задачі, щоб додати нові блоки до блокчейну. Ці задачі Вимагають великої обчислювальної потужності комп'ютерів, що забезпечує безпеку мережі. Майнер, який знаходить правильний варіант розв'язання задачі, отримує винагороду в вигляді криптовалюти. Однак процес майнінгу може бути дуже енерговитратним та приводить до деяких екологічних проблем. В системах proof of stake, таких як у Ethereum 2.0, замість майнінгу використовується стейкінг, де користувачі мережі віддають свої монети у заставу, щоб допомогти забезпечити безпеку мережі та перевіряти транзакції. Відповідно до кількості монет, відданих у заставу, користувачі отримують право додавати блоки до блокчейну та отримувати винагороду. Система Proof of Stake менш енерговитратна, ніж Proof of Work, і може забезпечувати швидше підтвердження транзакцій. Основна різниця між Proof of Work та Proof of Stake полягає в тому, що Proof of Work використовує обчислювальну потужність, тоді як Proof of Stake використовує наявний момент монети в якості застави. Обидва протоколи мають свої переваги та недоліки і обираються залежно від конкретної мережі та її потреб. DogiCoin Це криптовалюта, яка була створена в 2013 році як жартівливий проект. Вона була створена на основі лайткоіна, але з додаванням веселих мавів зображеннями собаки породи шицу на монеті. Doggy Coin був створений програмістами Біллі Маркусом та Джексоном Палмером і був призначений для того, щоб показати, що криптовалюти можуть бути веселими та доступними. Doggy Coin має кілька унікальних рис, які роблять його цікавим для інвесторів. По-перше, це швидкість та ефективність операцій. Dogecoin може обробляти транзакції швидше, набагато швидше, ніж біткоін, завдяки своїм швидким блокам. Також він має низькі комісії за транзакції, що робить його привабливими для користувачів, які хочуть відправляти невеликі суми грошей. Крім того, Dogecoin має дуже сильну спільноту прихильників, яка весь час працює над розвитком цієї криптовалюти та її підтримкою. Спільнота Dogecoin використовує криптовалюту як засіб оплати в різних інтернет-магазинах та інших сервісах. Останнім часом Dogecoin став дуже і дуже популярним серед інвесторів, які сподіваються заробити на його Росту. За кілька останніх років ціна Dogecoin зросла зовсім небагато, але в 2021 році вона зросла більше ніж в 10 разів. Цей ріст пов'язаний з кількома факторами, включаючи підтримку від відомих осіб, таких як Ілон Маск, а також збільшення інтересу до криптовалют, Загалом. Проте важливо зазначити, що, як і будь-яка інша криптовалюта, Dogecoin має високий рівень волатильності та ризику. Це означає, що ціна Dogecoin може різко змінюватися в залежності від різних факторів, таких як новини та події, пов'язані з криптовалютою. Zcash або ж <зек> стала першою криптовалютою, в основі якої був вложений протокол доказу з нульовим розголошенням. Ця цифрова валюта була випущена у 2016 році американським криптографом Зуко Волксом. Зуко був фанатом біткоїну, але йому не подобалося, що кожен бажаючий може відслідкувати транзакції в системі блокчейну і як наслідок володіти інформацією про баланс коштів на рахунках користувачів що робить їх потенційною здобичу для кібершахраїв ну, і контролю держави Саме тоді у нього і виникла ідея створити цифрову валюту що буде володіти базовими особливостями біткоїну але при цьому не розкриватиме деталей транзакцій Wilox вирішив створити нову криптомонету шляхом проведення форку, тобі ж копіювання оригінального цифрового коду біткоїну з інтеграцією в ньому протоколу ZeroCash. Так, криптовалюта Zcash працює на основі технології ZK-SNARK, яка використовує доказ з нульовим розголошенням. Особливість цієї технології полягає в тому, що вона дозволяє створювати повністю анонімні транзакції, при цьому забезпечуючи їх правильність і безпеку. Як це виглядає? У системі біткоїну це виглядає так. У системі Zcash це виглядає так. Як можна помітити, Zcash на відміну від біткоін не розкриває основних даних транзакцій номер гаманця та суму транзакцій, а лише вказує на час операції як такою, що була підтверджена вірно. Річ у тім, що протокол Zero Knowledge Proof дозволяє здійснювати транзакції, але не зберігає повну інформацію про них. Це грає дуже і дуже важливу роль в безпеці користувачів, адже робить неможливим відслідковування балансу рахунків. Не дивлячись на те, що протокол цієї криптовалюти базується на складних математичних розрахунках, принцип його дії є дуже простим. У Івана є два яблука зелене і червоне, але Паразка сліпа і не вірить, що яблуко Івана є різним. Щоб перевірити це, вона бере яблуко і показує одне з них Івану і просить його назвати кольор. Іван каже, що яблуко зелене. Паразка ховає зелене і червоне яблуко за спиною, перемішує їх, при цьому пам'ятаючи, яке яблуко вона показала Івану після чого вона декілька разів показує в різному порядку яблука Івану, просячи назвати їх кольор. На основі відповідей Івана Параска може підтвердити правильність кольорів яблук майже 100% точністю, тому що вона володіє вихідними даними і правом перевірки кольору, що робить спроби Івана ввести в Оману Параску мізерними. По такому ж принципу працює алгоритм Zero Knowledge Proof. Навіть якщо інформація про транзакцію точно невідома, вона може бути перевірена математичними розрахунками вірогіднісного доказу. Детально розглянувши монету Zcash, можна оцінити її великі перспективи та попит в майбутньому цифровому світі, де великий брат спостерігає за кожним з нас. Адже окрім базових особливостей біткоїну, Zcash робить транзакції неможливими для відслідкування, що забезпечує безпеку гаманців-користувачів та робить використання цієї технології не просто анонімною, а цілком таємним, що може дуже нам знадобитися в Monero – це криптовалюта, яка була створена у 2014 році, метою якої є забезпечення приватності транзакцій. Це відкрита, децентралізована криптовалюта, яка забезпечує конфіденційність та безпеку транзакцій користувачів. Monero забезпечує повну конфіденційність усіх транзакцій, включаючи суму та адресу, звідки вони були відправлені. Це досягається завдяки використанню протоколу Ring CT Ring Confidential Transactions, який дозволяє змішувати транзакції з іншими. Monero є повністю децентралізованою криптовалютою, що означає, що вона не має централізованого управління або ж контролю. Це дозволяє користувачам здійснювати транзакції без втручання з боку держави чи інших корпорацій. Monero використовує криптографічні протоколи, що забезпечують безпеку транзакцій та захищають користувачів від хакерських атак, ну і крадіжок. Це досягається за допомогою використання публічного та приватного Монеро є екологічно стійкою криптовалютою, оскільки вона не вимагає великої кількості електроенергії для своєї майнінгової діяльності, як у випадку з біткоін. Одним з ключових факторів успіху Монеро є її фокус на приватність та безпеку, які стають все більш і більш важливими для користувачів криптовалют. Крім того, Monero має активну громаду розробників та користувачів, яка постійно працює над підкращенням та розвитком цієї криптовалюти. Наприклад, у 2020 році була випущена оновлена версія протоколу Ring CT, яка ще більше підвищила рівень конфіденційності транзакцій. Stellar криптовалюта на основі блокчейн-платформи, метою якої є здійснення швидких, точних і дешевих платежів, а також передачі цифрових активів по всьому світу. Початково криптовалюта Stellar була реалізована на протоколі Ripple. Однак у 2015 році платформа була переосмислена. Stellar створив власний протокол, а токени були перейменовані в Люменс. Річ у тім, що одному з засновників Stellar Джедо Маккаледу не подобався проект Ripple через свою залежність, надмірну залежність від людського впливу. Люменс в лиці Stellar змінили протокол роботи розробка власного принципу роботи криптовалюти з новим алгоритмом дозволили Stellar компенсувати основний недолік Ripple. Подібно мережі Bitcoin у мережі Stellar кожен її учасник може створювати вузол і брати участь у незалежному формуванні блоків транзакцій. На генерацію блоку мережі необхідно лише від двох до 5 секунд. Комісія за транзакції є мінімальною і складає до 1 цента. А сама система дозволяє обмінювати будь-які активи без необхідності попередньої конвертації. Мало того, на платформі Stellar можливе створення смарт-контрактів, що підходить для простих банківських систем. Таким чином Stellar був створений як сильний інструмент, що повинен зробити більш доступними трансграничні платежі і в перспективі замінити собою систему SWIFT. Саме на базі цієї системи смарт-контрактів Україна розробляє власну криптовалюту під назвою E-гривня, е децентралізація якої під великим питанням. Детальніше про неї ви можете дізнатися у моєму відео «Е-гривня – нова цифрова валюта України». Litecoin – це криптовалюта, яка була створена в 2011 році Чарльзом Лі. Вона була створена як альтернатива біткоін з метою поліпшення його технічних можливостей та забезпечення швидких транзакцій. Litecoin має швидкість обробки транзакцій в 4 рази швидше, ніж у біткоін. Це робить Litecoin більш придатним для щоденних операцій. Лайткоін використовує алгоритм майнингу, відомий як скрипт, що забезпечує більш рівномірне розподілення винагороди між майнерами. Крім того, скрипт вимагає меншої обчислювальної потужності, ніж алгоритм, який використовується в біткоін що дозволяє більш широкому колу користувачів займатися майнингом. У Litecoin максимальна кількість монет, які можуть бути створені, становить 84 мільйони, що в 4 рази більше, ніж у Bitcoin. Litecoin є однією з найбільш популярних криптовалют. Вона знаходить своє застосування у багатьох галузях, таких як онлайн-торгівля, фінансові послуги, та розрахунки. Один з головних напрямків розвитку Litecoin це розширення можливостей використання криптовалюти в щоденному житті. Ціна на криптовалюту залежить від багатьох факторів і варіюється від ринкових трендів до мікроекономічних Факторів. Ось деякі найважливіші з факторів, які впливають на ціну криптовалют. ПОПУЛЯРНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ Коли криптовалюта стає більш популярною, зростає попит на неї, що призводить до зростання ціни. Якщо криптовалюта здобуває популярність серед багатьох інвесторів, це може спричинити збільшення попиту на неї і, як наслідок, збільшення ціни. Регулятивне середовище. Рівень регулювання криптовалют може значно вплинути на їх ціну. Якщо правове середовище більш сприятливе для криптовалют, то вони можуть бути більш привабливими для інвесторів, що в свою чергу може привести до збільшення їхньої ціни. З іншої сторони, якщо влада вводить обмеження на використання криптовалют, це може призвести до зниження ціни на них. Попит та пропозиція Ціна криптовалют залежить від співвідношення між попитом та пропозицією на ринку. Якщо попит на криптовалюту перевищує її пропозицію, це призводить до збільшення ціни. З іншої сторони, якщо пропозиція перевищує попит, це може призвести до зниження ціни сприйняття громадськістю. Якщо громадськість вважає, що криптовалюти мають великий потенціал для зростання, це може призвести до збільшення ціни на криптовалюти. З іншої сторони, якщо громадськість має негативну думку про криптовалюти, це може призвести до зниження ціни на них. Технічні нововведення. Технічні нововведення, такі як покращення швидкості транзакцій та безпеки можуть значно і значно вплинути на ціну криптовалют. Якщо криптовалюта випускає нову версію своєї платформи з деякими прокращеннями, це може значно підвищити ціну на неї. Геополітичні події Геополітичні події, такі як війна або криза, можуть вплинути на ціну криптовалют в дуже великому значенні. Якщо відбувається геополітична криза, може збільшитись попит на криптовалюти як безпечного активу. Відносини з фіатними валютами Відносини криптовалют з фіатними валютами також можуть вплинути на їх ціну. Якщо криптовалюти легко обмінювати на фіатні валюти, це може підвищити ціну. На них. Загалом формування цін на криптовалюти є дуже і дуже складним процесом, який залежить від багатьох факторів. Інвесторам слід бути дуже обережними та ретельно вивчати всі фактори, які можуть вплинути на ціни на криптовалюти, перш ніж вони приймуть рішення про інвестування. Маніпулювання цінами – це процес штучного впливу на ціну, щоб здійснити, щоб зробити прибуток або отримувати перевагу. Це може бути зроблено за допомогою різних методів, таких як підроблення обсягів торгівлі, відкриття багатьох позицій одночасно або використання спекулятивних новин. Один з найпоширеніших методів маніпулювання цінами на криптовалюти – це Pump і дамп. Це означає, що група людей погоджується між собою купувати великі обсяги певної криптовалюти, що призводить до збільшення ціни на неї. Після цього група різко продає свої криптовалюти за високою ціною, що призводить до подальшого падіння цін на цю криптовалюту через збільшення пропозиції на ринку. І тим самим Ця група людей отримує високий прибуток. Ще один метод маніпулювання цінами – це створення фейкових новин. Це може бути зроблено, наприклад, шляхом розповсюдження неправдивих повідомлень про те, що певна криптовалюта отримала велику підтримку від компаній або урядів, що може призвести до різких змін в ціні. Актуальні ціни на криптовалюти доступні на сайті CoinMarketCap. Придбати біткоін та інші криптовалюти можна готівкою через термінали чи банківським переказом через обмінний сервіс або ж криптовалютну біржу. Біткоін офіційний сайт, на якому можна створити біткоін рахунок шляхом скачування біткоін клієнта та придбати там же криптовалюту. Детальні інструкції можна знайти на офіційному сайті. BestChange – онлайн-сервіс, на якому проходять обмінні операції фіатних грошей на криптовалюту за допомогою простого банківського переказу. Важливо зазначити, що для здійснення такої обмінної операції необхідно мати наявний криптогаманець. Потрібної для зарахування криптовалюти. У випадку з біткоїном такий гаманець можна створити за способом описаним раніше. Що стосується інших криптовалют, то як правило такі рахунки створюються за допомогою реєстрації на офіційних сайтах цих криптовалют чи за допомогою скачування додаткового програмного забезпечення на свій комп'ютер чи смартфон. Криптовалютні біржі спосіб швидкого придбання електронних грошей, який дає можливість не лише створення різноманітних гаманців, а й зручного обміну як фіатних грошей на криптовалюти, так і самі криптовалюти між собою всередині самого сервісу. Найбільш популярні біржі це Exmo. Куна, ну і звичайно, бінанс. В будь-якому випадку перед купівлею якоїсь окремої криптовалюти потрібно детально дізнатися усі підводні камені стосовно цього процесу, адже він може кардинально відрізнятися від однієї монети чи іншої і на одному або ж іншому майданчику. Криптовалюти, такі як біткоін і ефіріум, стають все більш і більш популярними серед інвесторів та користувачів. Однак, на відміну від традиційних валют, криптовалюти можуть бути збережені лише в цифровій формі. Це створює потребу в безпечному зберіганні криптовалюти, оскільки вони – можуть бути викрадені або втрачені через хакерські атаки або ж віруси. Ось кілька способів збереження криптовалюти. Гарячі гаманці. Це онлайн-гаманці, які є доступні через інтернет. Хоча вони зручні для швидкого доступу до вашого гаманця, вони мають також меншу безпеку, оскільки можуть бути вкрадені чи розкрадені ті ж самі хакерські атаки або шкідливе програмне забезпечення. Гарячі гаманці також можуть бути втрачені в результаті якихось внутрішніх помилок або ж помилок користувача, наприклад, якщо ви забули свій пароль або втратили свій приватний ключ. Холодні гаманці – це зберігальні пристрої, що не підключені до інтернету. Холодні гаманці забезпечують вищий рівень безпеки, оскільки ваші криптовалюти зберігаються офлайн, а не в мережі інтернету. Проте, вони можуть бути менш зручними для швидкого доступу до самого гаманця і вони також можуть бути втрачені або пошкоджені вам ж. Хмарні гаманці. Це онлайн-зберігальні пристрої, які зберігають ваш приватний ключ на сервері. Вони забезпечують більш високий рівень безпеки, оскільки мають більш потужні заходи безпеки, ніж гарячі гаманці. Найкраще робити резервні копії свого приватного ключа, щоб захистити свої криптовалюти від втрати. Також важливо використовувати якісне програмне забезпечення або обладнання відомих виробників, які можуть забезпечити високий рівень безпеки. Криптовалюти здобули величезну популярність в останні роки і все більше людей починають цікавитись можливостями заробітку на них. Що ж, існує кілька способів заробітку на криптовалюті, про які я розповім вам детальніше. Майнінг. Майнінг це процес генерації нових блоків в блокчейні криптовалюти, який дає можливість отримувати винагороду у вигляді криптомонет. Для майнінгу потрібно мати спеціальне обладнання так званий майнінговий риг, який здатен обробляти складні математичні завдання. Щоб заробити на майнінгу, потрібно мати достатньо потужності і ресурсів, а також знати, як вибрати правильну криптовалюту для майнінгу. Ну і як організувати сам процес. Трейдинг Трейдинг – це процес купівлі і продажу криптовалюти на ринку. Щоб заробити на трейдингу, потрібно мати досвід та знання в області торгівлі. Також важливо вміти аналізувати ринок і передбачати його рухи. Трейдинг можна проводити на криптовалютних біржах або ж за допомогою спеціальних програмних рішень. Торгових ботів. Інвестування. Інвестування в криптовалюту. Це купівля криптовалюти з метою збільшення її вартості в майбутньому. Інвестування може бути короткостроковим або довгостроковим. Інвестори можуть отримати прибуток від зростання вартості криптовалюти або від отримання дивідендів за допомогою проєктів, які використовують криптовалюту. Баунті-програми Баунті-програми – це спосіб заробітку на виконанні певних завдань, пов'язаних з популяризацією проєкту. Ці завдання можуть бути різними. Від реклами на соціальних мережах до написання статей у блогах. У винагороду за виконання завдань учасник баунті-програми отримують винагороду у вигляді криптовалюти. Для участі у баунті-програмах не потрібно мати спеціальних знань або спеціального обладнання. Заробіток на криптовалюті – це важкий, але водночас досить цікавий процес. Існує безліч способів заробітку і вибір конкретного залежить від ваших знань, ресурсів і цілей. Незалежно від того, який спосіб оберете ви, вам потрібно бути досить обачним і докладати зусиль і знань для досягнення успіху у цій галузі. З одного боку, криптовалюти мають потенціал стати одним із ключових елементів майбутньої фінансової системи. Вони можуть дозволити людям проводити транзакції безпосередньо між з собою обходячи банки та інші посередники, що зменшує витрати та спрощує процес. Крім того, більшість криптовалют є децентралізованими, тому вони не контролюються жодним урядом або банком, що забезпечує їх незалежність та безпеку. З іншої сторони, криптовалюти мають деякі проблеми, які можуть перешкоджати їхньому використанню у майбутньому. Наприклад, вони часто використовуються у кримінальних операціях, що може призвести до більш суворих правових обмежень на їх використання. Крім того, криптовалюти є досить нестабільними, що може призвести до ризику втрати інвестицій та інших фінансових проблем. В будь-якому випадку їхнє майбутнє вирішувати лише нам. Адже лише ми можемо створити попит на криптовалюту у майбутньому. Я дякую вам за увагу. Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалися ці відео, ставте лайк. У випадку виникнення запитань, задавайте їх в коментарях. Я постараюсь на них відповісти, а найцікавіші і найпопулярніші з них розгляну в окремих відео. Більше цікавої інформації ви можете знайти на моєму сайті та на телеграм-каналі. Всі корисні посилання ви можете знайти в описі під цим відео.